Taloyhtiö leiri nuotiolle Leirinuotiolle muutaman kaverin kerääntyessä ympärille ja aloitetaan sillä niin, että ää, lähdetään liikkeelle kaikesta huolimatta. Eli tässä taustalla pyöritään dia numero kakkonen ja me numero ykkönen, joka oli tuota energiasta kanssa ja se painattu kahteen merkittävään suomalaiseen tutkijaan, yksi VTT ja yksi LUTista. Ja tämän päivän teema on sit lähinnä siinä kohdassa, mitä me uskottiin, että kiinnostaa, kiinnostaa edelleenkin hyvin paljon, varsinkin mua niin tutkijat katsovat tätä asioita hyvinkin kammiomaisesti. Ja nyt me haluttiin keskustella niiden kanssa, että sitä hallitsee hallinnoon jakelee ja valmistaa. Ja, ja sen, sen, sen tiimoilta niin tämä numero kakkonen on. Ja numero kolmenenkin tulee olemaan energiaa, että tämä meidän taloyhtiöseminaari noudattaa tätä kaavaa. Ja tässä... Tässä kaavassa niin, äh, tämä noudattaa siis tarinan kaarta, jota me käydään tässä harppauksin tunnin aikana läpi. Eli äh, käydään ketkä on linjoilla ja, ja tota, mistä he tulevat, mitä ne tietävät ja kyllä millä, niin millä oikeudella heillä on muka tämä tieto ja sitten näytetään tota, meidän kolme hyvin osaavaa henkilöä, niin katsotaan pulssi siitä, että missä tällä hetkellä mennään. Sitten mennä sitten, katsotaan, mitä seuraavaksi mahtaa tapahtua niin kuin lyhyellä tähtäimellä. Ja sitten mennään niin kuin tähän isoon kysymykseen, että tässä pitkällä tähtäimellä ja tämä pitkän tähtäimen niin kuin, äh, haaste, niin tämä osuu suoraan kansallisomaisuuteen. Meidän jokaisen, jolla on tota, asuntosake, niin mihin se osuu. Se. Ja tällä hetkellä asuntosakkeiden ympärillä niin, äh, kipulaan, varsinkin Helsingin ja Espoon seudulla, niin kipulaan. Äh, tota, vastikkeren kanssa ja sinne on tulossa korotuksia, ylimääräisiä jopa kaksi ja sen alla on toisia kysymyksiä, jotka tulee sieltä esiin, että entäs jos meillä on paljon sijoittajia, jotka ei klaaraa kolmea, niin kolmea tällaista tätä ylimääräistä yhtiövastikkeita, mitä yksi talan yhtiö ensi vuodelle ja silloin se niin kuin, tulee sitten, että energiayhtiöiden johtajat tässä nämä kolme kaveria niin kuin linjoilla eli Antti ja Järja ja, ja, tota, ja Kimmo niin muuttuu kansallisekonomisteiksi energiayhtiöiden näkökulmasta ja rupeaa peilaamaan, että miten tekeminen, työ, energia, niin tekeminen ja työ ja energia, mitä taloyhtiöt voivat tässä tilanteessa tehdä, suolaksena omaisuutta ja kehittääkö omaisuutta. Mitkä ovat nämä asiat ja mitä pitää energian kulmasta ymmärtää. Ja tällä hetkellä ei ole olemassa mitään muuta taloyhtiöiden mielessä kuin energia ja inflaatio. Nämä, nämä kaksi parametriä, jotka pyörii. Sitten tulee tota kysymyksiä ja keskustelua, ja oli linjoilla yksi seitsemän niin mulla on ainakin muutamia kysymyksiä, ja ensin ne Ja sitten loppuun tulee, sit, kiitos ja näkevät. Ja näet suuremmista niin ihmettelytä, mutta tarinakaari on tämän näköinen ja noudattaa sitä mitä tahansa niin tarinan Ja lähdetään sitten purkamaan tätä nää, niin jos Antti voi laittaa mikrofonin päälle. Kiitos. Ja niin, niin tota, Antti ää, kuka sä oot mitä sä teet ja miksi miksi olet täällä Joo maa Hartmanni Antti ja Heppfors gst nimisen yhtiön toimitusjohtaja. valmistetaan lämmönjakolaitteita kaukolämpöön pääsääntöisesti kiinteistöjen energiatehokkuusjärjestelmiä myöskin ja miksi olen täällä niin pyörön kutsui minut, mutta olen kiinnostunut keskustelemaan tästä energiasta ja, ja mihin ollaan menossa. Ja uskon, että minulla on jotain annettavaakin siinä. No, äh, lyhyesti virsi kauniisi. Äh, uskomus on mun käsitteekseen tietoa. Se, mitä olen keskustellut Antin kanssa ja mitä mä oon seurannut Antin keskustelua avauksia, muun muassa LinkedInissä, niin haluaisin sanoa, että sä tiedät äh, sun avaukset. Äh, tata, ja sä istut, tota, olitko se Etelä-Savossa, Pohjois-Savossa, Pohjois sen eteläpuolella olevassa paikassa? Meneekö tämä nyt oikein? Joo, Pohjois-Savosta Leppävirralta. Siellä, siellä meidän kaikki laitteet valmistetaan ja tehdään sijaitsee. Että olette kansainvälinen yhtiö kuitenkin, että teillä on Ruotsissa ja muuallakin toimintaa? Joo, Suomi, Ruotsi Norja on, on meidän niin päämarkkina alueet mihin, mihin lämmityslaitteita valmistetaan. Mutta leppäilyä tehdään kaikki. Okei, okay, fine. Ja, ja, tota, ää, ja sitten Kimmo. Ää, Kimmo, Kimmo tätä, jos saat sun mikrofoniin, niin saadaan tätä, sun ääni ää, tähän mukaan. Ja sä oot asiantuntija Oulun energiassa, niin millä osa-alueella? tässä lämpöpalvelut yksikön johtajana, eli vastuualueen on jäähdytys. Ja Eli viilennys ja lämmitysliiketoiminta Oulun alueella. Eli lämpöhän tietysti on se suurin olistinyt meidän yksikön käytännössä kaupungin virunturjontajouksia, ja se ehkä kuvastaa sitä, että mikä on meidän primääri tehtävä. Okay. Äh, siis, äh, Jähdytysbisnes, niin äh, tämmöisessä niin kuin eteläsuomalainen, suomen ruotsalaisen silmissä, niin oulua ei pitäisi tarvitse jäädyttää kovinkaan paljon. Mitä on jäähdytysbisnes? <laughs> Se on kasvava tulevaisuuden ala ja oikeastaan ihmisten mukavuuden halun käytännössä asuinkiinteistöissä ajaa siihen, että meidänkin tulee ottaa tämä osaksi, osaksi tuota meidän, meidän liiketoiminnan suunnittelua ja, ja tulevaisuuden skenaarioita. Ja ensimmäisiä alueenjärjityskohteita on tehty Joulussa Oulussa ja, ja sit missä me on profiloiduttu kaupan kylmäjärjestelmien lämmön talteenottoon. Se on yksi sellainen, mikä on Oulussa, Oulussa aika korkeasti nyt profilointu, että on tehty uusia innovaatioita siinä yhteistyössä paikallisen osuuskaupojaan ja tuota, kaverioiden kanssa esimerkiksi siitä, että miten kaupan kylmälauhteet hyödynnetään osana kaukolämmitysjärjestelmää, eli kaukolämpöjärjestelmää. Mitä sinä kuluttajalle sitä järjitysvissensä? Onko niinku tämä niinku amerikkalainen malli, että sit sulla on niinku koko ajan kämpässä 18 asetta, kesällä on kuuma vai mitä sinne myydään kuluttajajärjitystä? No me ei varsinaisesti ihan sinne loppukuluttajalle myydä, myydä yksittäisen, eli taloyhtiökenttä, isommat, isommat kohteet on meillä niin kuin tarjonnassa. Me ei ollut siellä omakotitalo päässä tarjoamassa palveluita tällä hetkellä jäähdytykseen liittyen, eli viilennykseen liittyen. Mä puhun taloyhtiöstä. Mä taloyhtiössä taloyhtiössä niin käytännössä se tarkoittaa sitä, että puhutaan viilennyksestä se on olosuhdetta, mitä tarjotaan asiakkaille ja Siihen viilennyksen tuottamiseen käytetty energia ja siitä syntyvä hukkalämpö pyritään myös hyödyntämään tässä kaukoenergiajärjestelmä no niin. osana tuotantoa. Eli meillä on esimerkiksi tällainen 10 kerrostalo alue rakennettu tänne Ouluun, joka, joka rakentuu tässä pikkuhiljaa, mutta se ensimmäiset talot on jo pystyssä ja, ja siellä on tosiaan tällainen uusi energiaratkaisu, jossa käytännössä jäähdytyksen hukkalämpö hyödynnetään osana kaukolämpöverkkoa. Taloyhtiön, erään taloyhtiön ekstra puheenjohtajana, niin kun mä kuuntelen suonia, niin tämä antaa kuuntelijoille aika vahvan käsityksen siinä, että mikä tulee taloyhtiöiden niin kaukolämpöön ympäristön toiminnassa, niin kyllä meillä on mies linjoilla, joka tietää sitä enemmän kuin laki -Salliin. Ainakin siitä se kuulostaa. Katsotaan, miten se kehittyy. Kiitos, toivottavasti pystyn vastaamaan odotuksiin. <laughs> Ehkä hän pystyy. Tuota, ja sitten Turkuun. Meillä on hyvä niin Suomi kolmio ää, ää, muodostumassa tässä näin. Ja, ja tota, Jari Kuivanen, ää, jos on mikki auki, on hyvä, niin tota, ää, mitä se sun kaukolämpö on syönyt, mitä se sisältää, miten sä teet ja miksi sä oot hyvä siinä niin, ja mitä kaukolämpö on? Kiitos puheenjohtaja. Tota, mä tuun tosiaan sieltä tai edustan, sanotaan näin, Suomen ensimmäistä pääkaupunkia, eli Turku ja Turun aluetta, eli siellähän on sitten nämä ympäristökunnat, Raisiokaarina, Naantali, myös tässä samassa verkossa ja tuotannossa kiinni, ja kaukolämpö ihan niin kuin Kimmollakin päätuote, mutta meillä on sitten jo vuodesta 2009 oh, ensimmäinen lämpöpumppu tuli tuonne, niin otettu jätevedästä lämpöä talteen, ja, ja sitten kierrätetään sitä siellä, ja jäähdytetty vesi käytetään sitten siihen, siihen Koulussakin, niin kiinteistöjen muka, mukavuuden ylläpitoon. Ja tämä on meillä kaikkein nopeimmin kasvava bisnesalue tämä järjestys juttu. Ja tämmöiset kesät, niin kuin viime kesäkin oli, tekee, tekee niin hyvää tälle, tälle bisnekselle. Sen lisäksi meillä on siellä isoja teollisuusalueita, niin kuin siinä Artukaisessa on, jonka liikevaihto taitaa olla parin miljardin luokkaa kokonaisuudessa, ja toimitetaan niille sitten höyry ja lämmityskin vielä kaiken lisäksi sivussa. Ja ja tuota, se mikä meillä on niin se vahvuus on se, että meillä on tosiaan se lämmitys- ja jäähdytysverkko vierekkäin siellä käytössä ja me pystytään energiaa kierrättämään ja kaikki nämä meidän tulevat ratkaisut, mitä me tarjotaan, niin siellä oikeastaan perustuu just siihen samaan, mitä tuossa kollegakin sanoi, että pystytään se kaikki hukkalämpö ottaan talteen ja kierrättään siellä verkon sisällä laajemmissa mittakaavoissa kuin ehkä kiinteistön sisällä. Minulla on tosiaan pitkä ja synkkä historia Mä vähän vanhempi tieteenharjoittaja kuin muut herrat tässä paneelissa. Toi, kun katsotaan sitten Turun energiaa, niin sä mainitsit tämän tän ka, 2 miljardia vaihtavanta tota, tataan. Business to business niinku mm. Miten, miten niin kun Turku Energia Turkuenergia niin jakautuu niin yhtiönä? Et energia energiä niinku teki Kuinka paljon teillä on taloyhtiöitä ja kuinka paljon teillä on sitten teollisuutta? Eli onko sitä no, olemassa jonkinlaista jakaumaa? Joo, siis no, me, mehän myydään noin kaksi terawattituntia lämpö, lämpöenergiaa. Eli ollaan sellainen suunnilleen Espooja, ja koko kokoinen toimia tässä. Ja kyllä se, niin kuin se pääbisnes tulee sieltä ja rahat sieltä. Mutta, mutta sitten nämä, nämä, nämä teollisuusalueet kuitenkin niin kuin koko alueelle tärkeitä toimijoita. Ne on kovia yhteisöveronmaksajia ja siinä on joku tämmöinen... Firma, joka pitää ehkäisystä huolta koko maailmasta, muun muassa mukana. Ja, ja tuota, sanotaan, että me, se, missä me ollaan niin oltu hyviä, niin me ollaan tehty näitä, näitä tota, äh, niin kuin, no, oikeita valintoja oikeaan aikaan, sanotaan näin, että me ollaan luovuttu tuosta kivihilestä käytännössä kokonaan. Ja se päätös tehtiin 2013 jo silloin, ja nythän meillä meidän tuotanto on yli 80 prosenttia uusiutuvaa. Ja, ja se vaan, se vaan se viimeinenkin satainen, mikä siitä juostaa, niin meillä, meillä sitten kohta kaikki on uusiutuvaa tuossa. Ja tietenkin tästä pieni hässäkkä tuolla Euroopassa vähän aiheuttaa ongelmia mutta tiettyjen asioiden suhteen, niin se vähän sitä hidastaa, mutta ei, ei tule koskaan sitä pysäyttää. Onko tällä uusiintuvilla tai niin mitään merkitystä kuluttajien hinnalle? Jos tällainen uusiintuva, niin jos teillä olisi ollut kivihiiltä siellä samalla taakkana kuin esimerkiksi Helsingissä on, niin olisiko teidän uusi, uudet energiasopimukset esimerkiksi pientaloyhdistyksen jäsenille niin yhtä hankalia kuin ne on tänäkin päivänä? No sanotaan näin, että me ei niitä pientaloja oikein ole, ole tuonne haalittukaan, että siellä on muita ratkaisuja, jotka soveltuu sinne ehkä paremmin, että kaukolämpöverkko on sen verran raskas että sen rakentaminen, jos ei nyt saatu putken olemaan, niin se ei ole kyllä kauhean kannattavaa, mutta, mutta että, joo. Nyt oli hyvä me... tästä nyt, sä oot kaukolämpöihminen, puhuin kai Turku Energiasta, nyt koko yhtiönä, niin mä aiheesta. No joo, mutta sä sanoit siihen, että jos me oltaisiin samaa sikeässä, missä tämä pääkaupunkiseutu, puhutaan Helsingistä ja Espoostakin, niin meidän tuotantokustannukset olis noin karkeasti laskettuna, sanoisin noin 30 35 miljoonaa enemmän kuin tällä hetkellä on, koska meidän ei tarvitse näitä päästö- ja aettaveromaksuja maksaa ja hiile, hiilehintahan on ihan posketaan. Se on seitsemän kertaistunut viimeisen vuoden aikana. Että... Joka nosti erää sitä maailman toisimmaksi, liikkaanko ihmiseksi sen, sen laskukaavan mukaan. Mutta tässä oli se mitä mä yritin hakea. Sen 35 miljoonaa olisi se kustannut. Mm. Se on prosenttuloisesti suhteutettu mihin kustannukseen, että saadaan sen... No, meidän koko tuotantokustannus sanotaan, että se on siellä jossain miljoonaa miljoonan luokkaan. Se on oikein 30 prosenttia enemmän. Yleensä no, 30 prosenttia. Noniin. Tässä saadaan niin kuin, nämä kustannusrakenteet, jotta pitäisi niin kiroilla kiinni, eli kuroa. Okei. Okay. No, meille kaikille muille tiedokseni, niin Kimmo ja Antti ja Jari tuntee sitten toisensa vuosien takaa. Ja he ovat ihmetelleet näitä. Ja osata roolituksen aika hyvin ja, ja tällä, tällä sitten harpataan eteenpäin, niin katso, niin tota, heitän tästä kiertapallolla, niin aloitetaan, tota, äh, niin mennään järjestyksessä, niin tota Jari, missä tällä hetkellä mennään energiakaauksen osalta ja tällä hetkellä niin puhutaan niin kuin just tässä ja pari viikkoa takaperin. Kyllähän me ollaan tässä vielä valitettavasti alkumetreillä eli, eli tota... Taisin tosi jossain blogikirjoituksessa kirjoittaakin, että, että tota me, me maksataan tästä energiakriisistä villasukilla ja ukrainalaiset hengellään. Että, että siinä on myös mittakaava, tai sanotaan rahalla ja villasukilla, mutta mittakaava ja ongelmat on vähän erilaiset meillä kuin tuolla, tuolla sitten itse, itse ukrainan suunnalla, jossa sympatiat on kaikki. Mutta tota, kyllä tuleva talvi tulee olemaan, olemaan kyllä energian suhteen hyvinkin haastava. Ja Ennen kaikkea se tulee näkyyn tuo sähkömarkkinoilla. Kaukolämmön osalta jos puhutaan, niin me ollaan kuitenkin kohtuullisesti, tai siis sanotaan, että meidän hinnanmuutokset on ollut kohtuullisia siihen nähden, mitä se tuo sähköpuolella on. Et jos ajatellaan niitä kustannuksia, missä me nyt mennään tällä hetkellä, niin niin tota, sähköhintahan on noussut noin 500 prosenttia, se tekee meillä sen, että esimerkiksi meillä tehdään paljon lämpöpumpuilla tuosta jätevedestä kaukolämpöä, niin meillä on tullut tämän vuoden aikana 1,3 miljoonaa takkiin jo siitä sähköstä, mitä me joudutaan käyttämään olla lämpöpumpuilla. Mut, paljon, sanot, paljon sun taas se kestää takkiottamista? Kyllä se kestää, ei, se, ei se tota... Meillä on, meillä on sen verran puskurisia taustalla ja, ja kyllähän me jouduttiin hintaan nostamaan 23 prosenttia, mutta ei sillä tavalla niin kuin Helsingissä hinta tuplaamaan, mutta... Miten sun kapasiteetti sitten, että sun tasa kestää sitten äh, tai rasitteen siinä niin puolelta, niin miten pystytte lisäämään sitten tarjontaa? No meidän ei oikeastaan tarvitse lisätä tarjontaa, kyllä se riittää mikä meillä tuolla on sitä, me, että me ollaan varauduttu siihen, että se riittää joka tilanteessa. Ei tarvi olla huolissaan sen suhteen. Kyllä. Meillä ei ole koskaan huolissaan Turusta. Katsotaan, mitä meillä olla huolissaan Oulusta. Kiimo, miten siellä menee? No joo, siis Oulussa menee aina ylivoimasti parhaiten, niin kuten sanonta kuuluu. Ja tuota, ei oltu aivan noin korkeita korotusprosentteja kaukolämpöön asettaa Että käytännössä tässä. Indikotiot jo niin median suuntaan, että 10 ja 20 prosentin väliin tullaan jäämään tuossa energia, energiahinnan nousussa ja, ja tota, sanoisin näin, että se on lähempänä 10, kuin 20. Me tullaan ulos vasta julkisella tiedotteella tässä tämän, tämän viikon loppupuolella. Ja Miksi niin vähän? Meidän rakenne käytännössä suojaa asiakkaita, jotka ovat kaukolämmössä niin kuin käytännössä. Tältä sähköhintavolatiliteettiriskiltä, joka, joka siis nostaa, nostaa sähköiseen lämmitykseen liittyviä asukkaiden kustannuksia merkittävästi. Ja, ja tota, polttoainehinta, tietysti kun meillä on biomassat, käytännössä se suurin, suurin tuota, tuotannon tekijä siellä taustalla niin polttoaineen jakamassa. Ja sen hintakehitys on kuitenkin ollut jonkunmoinen, mutta sitten vastaavasti me ei kaikkia kaikkia niitä kustannuksia, mitä me on koettu ja otettu kannettavaksi, niin voidaan osoittaa tai ei haluta osoittaa asiakkaille. Eli luotetaan siihen, että meillä on kyky kantaa nämä kustannukset. Ehkä otetaan pikkusen myyntikatteessa vastaan, vastaan ja tuota, ymmärretään, että tämä, tämä kriisi toisaalta menee ohi tästä. Ja vaikka se nyt kestää muutaman vuoden, mutta tuota, nähdään kyllä vahvasti, että tämä meidän tie on nyt valittu oikein, oikealla tavalla. Onko se niin, että teidän yhtiö on kokonaan kaupunginomistava? On joo, sataprosenttisesti Oulun kaupunginomistava. Ja Turun kohdalla se on sama, että se on lähikuntien omistama. Se on, joo, näin on. Mut sen verran, että Kimmolle kommentoi, tuota, niin meiltähän tuli biopolttoaineista noin kolmasosa tuli Palttian Ja, ja tota, sieltähän käytännössä palttialainen biomassa oli peräisin Valko-Venäjältä ja se loppui kokonaan sieltä. Ja meillä on Meillä on saatavuus niin saatavuusongelmia nimenomaan sen biomassan suhteen, sitä ei teillä siellä varmaan ole sillä tavalla, kun te asutte siellä keskellä no. metsää, mutta, mutta meillä sitä tuli tonne. ja sitten just tämä, mistä on paljon puhuttu, että kaukolämpö pitää sähköistyä, niin meillä kun tehdään jo 30 prosenttia niin sähköä melkein, niin, niin se on näkynyt meillä sitten, niin kun kerroin, mitä se tarkoittaa tonne sähköllä tuotetun kaupungin osalta sitten Tuossa tossa on just se, että kaupungit on er, niin erilaisissa tilanteissa myös tämän osalta. Meillä, meillä oli niin tuo, tuontipolttoaineet käytännössä päätty siinä vaiheessa, kun tuo selkkaus alko tuolla, Sapeliin Ukrainassa, niin meillä päätty käytännössä tuo tuontipolttoaineen tuonti tuolta naapurimaasta sitten ja, ja tota, nyt on keskitytty puhtaasti näihin kotimaisiin kotimaisiin instrumentteihin, mitä meillä on käytössä täällä Pohjoisessa aika hyvin. Sanotaanko, että 95 prosenttia tulee tosta noin 100 kilometrin säteillä polttoaineesta meille, meille oh. tänne tuota, Ouluun. Et, et siinä mielessä Sitten meillä on tuo jätteen, jätteen prosessointi myöskin nostanut uuden tukijalan tähän Oulu tuotantoportfolioon se on, se on aika merkittävä to kiertotalous nostaa päätään ja tietyllä tavalla on yksi tärkeä osa tätä kokonaisuutta Oulussa. Ja tästä puutuu, mitä asuntojen tai osakkeiden asuntoosakkeiden sen niin kuin analogian että Helsinki joka on niin kuin, antti, antti vahvista mutta näissä niin kuin nopeassa kulmat tota, matikassa mut Helsinki joka on niin energian järjestelystä niin kaikkein volatiilein ja herkin tota, hintahäiriölle, niin, niin pääkaupunkiseudun asunnot tulee ottaa tähän niin kaikkein eniten takkiin varsinkin ydinkeskusta Helsinki itsessään, Ää, ja sitten, tota, sitten tota, jos otetaan sit tähän vertailupinnaksi, Tampere on nyt poissa, mutta Kimmo, Antti voit mainita sinne niin, niin Kimmo suojelee sitten aika hyvin niin kuin Oulun asuntosakkeiden niin kehitystä, ja, ja sitten tota, olisi, niin kuin kolmosena. Pidätkö tästä ajat, ajatuksesta analogista ollenkaan, No, joo, siis näinhän se varmaan on, että pääkaupunkiseutu on nyt se, joka eniten kärsii varsinkin siis Helsinki tästä kaukolämmön tuotantojakaumasta, että millä se tuotetaan johtuen ja, ja joku mulle jossain sanoi, että jostain luin tämmöisiä kommentteja, että nyt tämä ongelma johtuu vihreästä siirtymästä, mutta kyllähän tämä nyt niin kuin todellisuudessa johtuu vihreästä siirtymättömyydestä, että kun meillä nämä tuontipolttoaineet varsinkin Venäjältä niin nyt, nyt niin kuin kerralla katkesi, niin, niin nyt joudutaan niin käyttämään niitä vähäisiä resursseja ja voimavaroja, mitä, mitä meillä täällä on niin kuin enemmän ja hinnat nousee kaikin, kaikin puolin ja tietysti niin kuin sähkön osalta tämä on, on radikaalimpi temppu, koska sieltä naapurista on tullut myös sähköä ja sitten niitä polttoaineita ja, ja nyt sitten kun ei tule sähköä eikä polttoaineita, niin sähkön hinta on hyvin, hyvin volatiili, mutta lämmityksenkin osalta tietysti kärsitään, että, että polttoaineiden hinnat on. Tiettyjä polttoaineita ei saa ja, ja sitten jäljelle jäävienkin hinnat tietysti tässä tilanteessa nousee. Mutta säästöhön tässä nyt on varmaan se juttu, mitä pitää joka suunnalla tehdä. Niin ja varsinkin sitten, tota, äh, niin kuin... voin sanoa, että vaikuttaisi, siis tämä ajatus siitä, että, että vihreä siirtymä on niin kuin, niin kuin osasyllinen tähän, että olisi pitänyt olla vanhakessa kiinni, niin kyllä se OPECin päätös, tänään leikkaa tuotantoja, oliko se 22 prosenttia kautta linjan, jossa tuetaan silloin Venäjän sotaa, niin kyllähän se niin iskee siihen niin raakanehintaan ihan helvetisti, anteeksi, kielenkäyttöön, niin silloinhan kysyy, että Olisiko sitä pitänyt olla sitä vihreitä siirtymää jo aikaisemmin, koska OPEChan ei välitä, mitä tapahtuu siellä leppäviralla tuon taivallista ja leppävirtalaisessa taloyhtiössä, vaan se, että se saa rahaa. Ja silloinhan niin kuin, oma niin kuin, tuotanto on niin ratkaisessa roolissa. Juuri, juuri näin. Joo. Ja, ja, ja, hyvä. No. Tässä me mennään tällä hetkellä energiakauksen osalta. Me tiedetään, mitä OPEC teki tässä näin ja sitten mitä niin Fingrid äh, tuli eil, tässä samassa hässäkässä tänään ulos, että pitää osaa varautua näin kahden tunnin tota, alleihin. Ja sitten me nähdään, niin kuin, että miten viisasti Kimmo on toiminut ja miten niin kuin, nähdään, miten on rakentunut tuossa noita Turun pääty. Ja mennään tota, katsomaan sitten, että mitä meillä on seuraavaksi luvaksen. Niin, ja nyt, Kiimo, se joudut tähän kokaan keskelle, koska nyt mä aloitan Antista. mutta tämän, tämän, mä vaihdan sitten, jos mä, kukaan ei ole dynamiikkaan, dynamiikkaa, mutta toistaiseksi kaikki ovat, eli minä, dynamiikkaa. Niin, tota, Antti, mitä on, mitä on niin kuin luvassa seuraavaksi? Ja kun mä puhun lyhyestä tähtäimestä, niin mä puhun tästä hetkestä joulukuuhun korkeintaan tuohon ensi vuoden No, sillä aikavälillä, jos me, jos me katsotaan, mitä, mitä on tulossa, niin, niin todennäköisesti sähkömarkkinoiden osalta todella hurjaa volatiliteettia sähköhinnat, pörssihinnat heiluu, määräaikaiset sopimukset, mitkä loppuu, niiden uusiminen tulee, tulee tosi kalliiksi, kalliiksi ihmisille ja, ja sitten ollaan siellä, siellä tota joulu-tammikuussa tilanteessa, että saattaa tulla sitä sähkön säännöstelyä vastaan. Että, et kyllä se, niin se sähkömarkkina on tosi arvaamattomassa tilanteessa, mutta sitten ne, jotka on niin kaukolämmössä, niin, niin tämä on enemmänkin se heijasten vaikutus sieltä sähkömarkkinoilta, että jos meillä jonkun alueen sähköverkossa laitetaan tunniksi tai kahdeksi sähköt poikki, niin, niin tietyllä lailla eihän ne kaukolämpöjärjestelmätkään silloin toimi, toimi niillä alueilla. Toki, asun itse Lahdessa ja Lahtienergia on ilmoittanut täällä niin, että tämä säännöstely koskisi haja-asutusaluetta, että kaukolämpöverkkojen alueella ei, ei säännöstelyä tulisi tapahtumaan, mutta tämä on verkkokohtaisesti eri, erilainen tilanne. Mutta sitten, jos katsotaan sitä kaukolämmittäjää muuten hintamielessä, niin, mielessä, niin luulen, että suurin osa niistä, niistä asioista on jo ilmoitettu. Energiayhtiöt on ilmoittanut hinnankorotuksia, ne on noussut näitä 10 pinnaa, 20 pinnaa, jossain vähän enemmänkin, 30 pinnaa ja, ja tota, toki varmaan vuodenvaihteessa tulee sitten osalpaikka lisää korotuksia, mutta tällä periodilla niin tässä se suurin piirtein on, ei, ei lämmitys lopussa Suomesta. Eli sitten ei myöskään nähdä tällaista niin englantilaista ilmiötä, että no more pay bill, eli, eli ruvetaan niin kuin kapinoima, eli laskuja maksamatta, että siirretään energiakeydyttämään. Joo, ei tällä, tällä perioodilla, suora sähkölämmittäjä on, on huonommassa tilanteessa, jos sopimus on vielä, vielä katkolla tai on, on jo katkennut. Se varmaan tunnet näitä Lahden energian ihmisiä myöskin, niin, niin mikä on se ydinsyy Lahden energian strategialle, että hajaasutusta, asutusta niin, Voidaan kyykyttää, mutta keskustaa asutusta ei voida kyykyttää. Ja mä, mä En ehkä ihan tuohon tohon pysty vastaamaan, mutta tiedotteet on lukenut ja kartat on lukenut niin kuin aktiivisena asukkaana. Ja, ja tota, heillä on laaja sähköverkko, mikä on nämä ympäröivät alueet. Niin he on arvioinut, että se 10 prosentin velvoite, mitä Winkler on asettanut, että pitää pystyä säästämään 10 prosenttia sähköä, niin he pystyvät toteuttamaan tämän tyyppisellä. Kierrättämällä sähkökatkoja sitten tarvittamalla. Aivan, aivan oikein. Anteeksi, mä, mä, mä, mä kysyn sellaisia asioita, mitkä mäkin sattumalta tällä kertaa tiesin, mutta mä laskin sen varaa, että Mikko ei välttämättä tiennyt, niin se sai kuulla sen sun suusta. Ja Kimmo, miten tapahtuu seuraavaksi? Ylihuomenna, jouluaattona, tapahtuuko sun samaa? Onko sulle jaksa käsityksen siitä, mitä Antti sanoi? No siis... Kyllä. Ja tota, oikeastaan näin, että sähköhinnan volatiliteetti tulee pysymään, ei pelkästään lyhyessä päässä, vaan volatiliteetti tulee pysymään pitkessäkin päässä korkealla. Mutta se, että nämä investoinnit, mitä nyt tehdään uusiutuvan, ne ei vaikuta tähän lyhyen päähän vielä edes keskihinnan osalta alaspäin painavana. Eli, eli, eli tota, äärimmäisen kriittinen tulee olemaan tämä ensimmäinen talvi, talvi hinnan osalta. Ja tota, se mikä suurena huolena tässä on, niin ihmisten maksukyvyn mm. heikentyminen ja tietyllä tavalla tässä nyt ollaan ehkä paljon vartioina energia-alalla myöskin, että jos energiahinnat niin yleisesti lähtee nouseen, niin sehän myöskin on luontaisesti kiihdyttämässä tätä inflaatiota, että mitä, mitä tässä nyt pystyy energiayhtiöt tekemään, niin se on tietysti jokaisen energiayhtiön asia tehdä vastuullisia päätöksiä, että, että se vaikuttaa käytännössä kaikkeen, energian hintatasoja ja, ja tota, niin kuin on nähty, että sähkömarkkinahinta on todella korkea, ja se lyö korville juuri niitä, jotka ovat siinä spottihinnassa, ja, ja tota, se muutos on ehkä radikaaleen tässä lyhyessä päässä niille, joilla se määräaikainen sopimus päättyy nyt tässä tulevana talvena, ja kuulun itsekin myös näihin, näihin jotka vaan pääsee nauttimaan tuossa kevät sitten käytännössä näistä korkeimmista sähköhinnoista, että, että siinä mielessä osallistutaan talkoisiin, että Mä juttelin, juttelin torstana tätä Valtsikassa, niin statiistiikasta vasta vastaavasti Tuomaksen kanssa, ja sanoin, että kun me otetaan pohja-inflaatiosta pois tiettyjä asioita, niin me oikein sujuvasti kusetetaan kaikkia. Koska, niin pohja, siis energia kuuluu siihen pohja ja kun lasketaan tämä kuluttaja niin siellä on sellaisia asioita kuin marspatukat ja riisit. Kyllähän se tosiasia on, että mikään ei maksa tällä hetkellä inflaatiokokonaisuudessa niin paljon kuin energia. Niin se on, se on, se on val, siis sanoo sen, että ne on niin hirttäytynyt siihen omaan laskukaavaansa. Ja, ja, ja tota, me katsotaan tuossa seuraavassa puheenvuorossa, että mitä se on, missä vaiheessa se vaikuttaa. Ää... Se, mikä, se, minkä tässä, tästä maksukyvystä oikeastaan niin kuin ihmisten maksukyvystä olisin huolissaan, niin siinä mielessä, että, että jo nyt tiedetään, että esimerkiksi oma kotitaloasujella tulee olemaan kylmä talavi. Et jos on mahdollisuutta esimerkiksi varautua riittävästi villasukilla ja, ja tota polttopuilla, että pystyy tulisia lämmittämään niissä taloissa, niin sillähän sitä pystyy sitä energiaa säästämään. Ja, ja tota, se on ehkä se syy tuohon sinun kysymykseen, että miksi lahtienergia Energia on näin toteutunut, että on spekulaatiota, mutta yleensä asutusalueella on se varatulisia siellä. Joo, on ihan tosiasia, että kerrostaloissa ei välttämättä ole minkäänlaisia tai yleensä ei ole. Tai, näinpä juuri. Ja. Siis me kävimme taloyhtiön puheenjohtajan kanssa keskustelua, että, että et, miten taloyhtiölle tapahtuu, jos me rupeaa näitä sietuskämpiä syliin. Tämä kysymys juon siitä, niin, että kun ei, Suomessa on yksi tota iso ää, tota velkamäärä, mihin ei ole näkyvyyttä, ja se on taloyhtiön lainat, ja paljon niistä on asuntoflippaajilla ja sijoittajilla. Ja se, on, se on täysin pimenossa. Ja sitten kun taloyhtiöt lätkii näihin tuota, vuokrakorotuksia ää, tai vastaikekorotuksia, niin ne miettii, että missä vaiheessa näiden ihmisten likvidi on. Ja sitten taas toisaalta me tiedetään, että on syntymässä energiaköyhyyttä. Eli tuota, niin kuin, vuokrakorotuksessa näitä ei pystytä viemään sisään. Ei vaan pystytä viemään sisään. Vaikka niin kuin, se sammuttaisit kaikki lämmöt siitä sun luvusta, niin kuitenkin se taloyhtiön kokonaiskustannukset pysyvät erittäin korkealla. Niin, nämä herättää niin kuin, ihmisissä kysymysmerkkejä. Ja nämä on varmaan, mitä mä uskon, että se selvi jouluun mennessä että miltä tämä niinku kaava näyttää. Tämä on niinku suureen tuntemattomaan menemistä. Sitten siitä osataan niinku katsoa eteenpäin. Ja sitten vaan, että olen ollut monta vuotta sitten niin järjestämässä äh, tota, skimpa äh, tota, levillä, ja, ja, ja tota, kyse on tosi vaikeaa, kun on minus kymmenen, ja töppäisillä pitäisi käsitellä tota, keyboardia. Niin. Se on niin etätyöskentelyn tuota, Hedelmä ei enää kannatko kovin hyvin, jos sisätila on 14 astetta. Vai mitä Jari? Joo, näinhän se on... Tuota, tuota, tuota. Joo, ei tule kyllä niin lämmitysenergiaa loppumaan, että mekin on haalittu se hiilikasa sieltä Nantalista ihan täyteen, sitä helvetin kallista hiiltä, mutta toivotaan, ettei se tarvi koskaan käyttää. Ja... Sitä on jopa niin paljon siellä nyt, että tänään yksi kateppilarikin kaatu siellä, mutta se on toinen tarina. Ja tota, sanotaan nyt, otetaan vähän pidempi perspektiivi noin niin kuin vuoden sisään, niin kuin Suomesta poistuu perinteistä sähköä lähinnä Helsingin seudulta, ihan helvetillinen määrä, jota ei, niin kuin, ei ihan heti voida korvata ja sanotaan silloin kun me jossain vaiheessa 2013 päätettiin tuonne Naatali neloselle ottaa turbiini, niin kyllä ihmetään, että mitä te oikein tuolla teette, tuolla turbiinilla ja generaattorilla, niin sanotaan, että tänä päivänä ei ihmetellä enää. Nämä on niitä, niin kuin, mun mielestä niitä vastuullisia päätöksiä just se, mitä Kimmo tuossa, tuossa tuota, peräänkuuluttiin. Ja sitten näistä taloyhtiöistä ja niiden kurjuudesta, niin se on tietenkin aina, kun... Sitten vielä, vielä niihin taloyhtiöihin tahtoo tulla niitä korjausvelkoja ja niitä kun tehdään ja otetaan sitten pääomaa siihen ja sitten joku keksii vielä, että tehdään tuommoinen miljoona energiaramutti, että tähän kylkeä jolla aikaisemmin perusteltiin, että se sitten sillä energiansäästöllä maksetaan pois, niin tässä tilanteessa ei taida ihan sillä mennäkää. mennäkään. Nämäkin on, on sellaisia kysymyksiä, joita on hyvä taloyhtiöiden miettiä sitten vähän tarkemmin kuin ehkä aikaisemmin. Tämä on hyvä kysymys, mutta toimme otetaan ihan erikseen, koska tuo on juupaseipas aihe, ja se menee vasten tuota, olemassa olevaa diaa tuossa noin. Niin, tota, aloitetaan tällä kertaa Kimmolta, äh, niin äh, mulla järkitti, että, että Alexander de Crohn, niin heti hyökkäys sodan alkuvaiheessa, mä en tiedä minkälaisen ryhmän ihmisiä sieltä belgiasta se haali kasaan, joka on käsittääkseni puolikaasuriippuvainen, ei niinkään niin kuin Italia tai Saksa, mutta kuitenkin, ja vetäisi tota, sanoa 5-10 vuotta, niin mä otin sen kympin pois, koska se kuulosti jo niin, niin, niin rajuta edelleen. Mutta silloin, kun tämä tuli ulos, mä mietin, että oiskohan näin. Nyt mä katsoa tätä diaa sillä silmällä, että tämä varmaan on näin. Niin mitä tapahtuu pitkällä tähtäimellä Suomi? Meidän kansallisomaisuus ja sen energiakäyttäminen ja lämmittäminen. Kenellä no, on paras kristallipallo, Kimmo, onko No, sulla? Siis meillähän, on, meillähän on perinteisesti energiayhtiössä, niin meillä on tämä PTS-suunnittelu, niin me varaukset otetaan sammakon selkää ja sitä kristallipalloa viisi vuotta eteenpäin. Et me nostetaan innan kehitystä ja myöskin säätä viisi vuotta eteenpäin. Et me olemme ainoa, ainoa toimisto, jolla on tämmöinen mahdollisuus. Mut tota, Todellisuudessa tämähän tarkoittaa käytännössä sitä, että kun me pyritään ennustamaan, mitä tapahtuu esimerkiksi viiden vuoden aikajänteellä, se johtuu siitä, että meidän täytyy näitä investointeja suunnitella myöskin pitkäjänteisesti. Eli energia-alalla on semmoinen sanonta, että kvartaali on 25 vuotta, niin se tarkoittaa juuri sitä, että kun puhutaan voimalaitosinvestoinneista ja investoinneista vaikkapa turpiin, niin ei niitä tehdä yhtä vuotta ajatellen, vaan se on se viisi vuotta. 10 kymmenen vuotta, 25 vuotta se käyttöikä sitten näissä isoissa voimalaitosyksiköissä. Mutta sitten tämä kysymys siihen, että kun me ollaan osa yhteiseurooppalaista energiamarkkinaa oikeastaan joka energialajin osalta, paitsi niin käytännössä se, mitä tapahtuu hintakehityksessä Euroopassa, niin heijastusvaikutukset tulevat tänne myös meille. Ja niin kauan kuin Eurooppa on kaasuriippuvainen, se aiheuttaa kysyntää sitten myös näihin pol muihin polttoaineisiin, fossiilisiin polttoaineisiin. Se aiheuttaa kustannuspainetta tänne meille päin. Ja käytännössä täältä viedään sähköä Eurooppaan, koska siellä on hintataso vielä pahempi kuin mitä meillä täällä. Joka taas sitten näkyy. Että, että sitten niin. kans kansallisesta intressistä luovutaan ja sitten rahamäärää. Eli kun tällä maksaa ja sitten Belgia päättää maksaa enemmän, niin Suomelle tulee energiaa vajetta. En niin, tiedä, tuleeko energiavaje, että energiaa meillä kyllä on, mutta se, että, se, että, tuota, että tehovaje, mikä on kyseessä, se on, se on niinku toinen asia. Se on huippukulutushetkinä, että se energiahan meillä kyllä löytyy, mutta teho loppuu kesken. näin. Tai se riski on siihen, että teho loppuu kesken. Ja puhutaan nyt nimenomaan sitä sähkötehosta. Mikä on sähkötehon ja energiatehon ero, jos sen avaa toisella... No, jos puhutaan niin energiasta yleisesti, niin siis uusiutuvaan energiahan me investoidaan valtavia määriä siihen tehon tuottokykyyn ja siihen energiantuotantokapasiteettiin, eli myllyjä on aivan mahdottomasti nyt viime aikoina kaavoitettu ja uusia on tulossa todella voimakkaasti. Mutta se, että niiden vaikka in, äh, investoitu teho on vaikka 4000 megawattia, megawattia tehona tällä hetkellä, niin voi olla päiviä, että se 4000 megawattia kapasiteettia tuottaakin vain 30 megawattia. Koska tulee vähemmän, tai on on vähemmän. Jos näin. Ja, ja se volatiilisuus tekee käytännössä sen hintapiikin osittain. Mutta siihen on muitakin tekijöitä. Esimerkiksi ydinvoiman, to, ydinvoiman tota, poliittiset päätökset tuolla Etelä-Euroopassa, Saksa ja erityisesti Saksan osalta niin vaikuttaa tähän ja Ruotsin tilanne tällä hetkellä vaikuttaa meihin ja Norjan vesivarantojen tilanne vaikuttaa sähköhintaan ja sitä kun ollaan yhteis- markkinoissa, niin ristiin vaikuttavuudet on selkeästi meilläkin läsnä. Mutta eikö vähän niin paskamaista Paskamaista niin taloyhtiön puheenjohtajan kannalta, että Italia valitaan semifasistinen, tota... Hallitus, joka sitten päättää niin virtailla tai virtailematta Venäjän kanssa ja saa ja menettää kaasua samaan aikaan, niin kuin Belgia ei saa käyntiä omia vanhentuneita ydinvoimaloita, niin me joudutaan maksamaan täällä niin meidän omasta omaisuudesta tämän volatiliteetin, koska meidän omaisuus laskee. Eikö minulla ole mitään tapaa ymmärtää niin puheenjohtajana, mitä tapahtuu niin viidellä vuodella muutakin kuin, että kimmoisit hyviä investointeja? No. Sanotaanko näin, että mikään ei ole niin vahva ase kuin poli poli politiikassa kuin tuota energiakysymykset. Mm. Ja tuota, tässä nyt vaaditaan kyllä pitkäjänteistä ymmärrystä ja yhtenäisyyttä tässä energiapolitiikassa EU-tasolla, että, että mitä linjauksia sallitaan jäsenmaiden tekevän, jotta tämä kokonaisuus pysyy hallinnassa. No Jari, mitäs, kun sä asut tuonne äh, <laughs> Niin, niin tota, mitä, mitä tullaan sallimaan ja mitä tullaan jättää tekemättä? Mikä on niin viisainta, mitä ne e, tekee tai jättää tekemättä? No, tota, toi Antti itse sen no, avastossa ja mikä tulee olemaan se megatrendi tässä, niin tähän tota, liittyy tähän energiansäästöön. Et se on se iso asia, mitä, mihin meidän täytyy myös energiayhtiöiden lähteä vahvasti mukaan ja tekemään sitä yhdessä tällaisen tällaisien niin kuin toi on kanssa. Että, että varmistetaan, että tämä meidän energiajärjestelmä myös kaukolämmön osalta on mahdollisimman tehokas ja se säästää energiaa ja käytetä tyhmästi sitä missään vaiheessa. Mä tässä nyt pari esimerkkiä, lukekaa mun blogi tuosta meidän kotisivuilta, se on vähän pitkä, mä piti sitä kokonaan lukea, mutta siinä on pari esimerkkiä. Yksi liittyy siihen, mitä tapahtui Japanissa semmoinen Fukushiman jälkeen, kun heille tuli hirveä pula sähköstä. Siellähän lähdettiin oikeasti niin säästämään ja sillä pystyttiin taklaamaan ne isot ongelmat, mitä siellä oli aika pitkällä. Näin lyhyesti sanottuna. Että nyt ollaan samassa tilanteessa kyllä Euroopassakin. kirjoitus löytyy Turku Joo, sivuilta. Joo, löytyy, joo siellä, siellä on ihan blogi, blogit erikseen. Okay. Okay. Mutta sitten toinen esimerkki, tämä on vähän keven, kevyempi versio, mutta silloin aikanaan 73 Jonkipurin sodan jälkeen syntyi jonkinnäköinen öljykriisi. Osa meistä se ja osailuja syntynytkään siinä vaiheessa. Niin... Tota, Otetaan nyt askel taaksepäin. Siis me tullaan aivasta sevusta, niin me tiedetään hyvinkin tarkkaan mitä israelilaiset ja tekemättä. Mutta tota, Jonkipur on mikä. Eli se oli se sota siinä, seitsemän päivän sota, mitä käytiin Egyptin ja, ja tota Israelin välissä silloin. Sitten syntyi tämä öljykriisi. Siinä oli monta eri tekijää. mutta ja että, oli? 73. Yes. Mutta se, se niinku, mitä se sitten aiheutti, niin tämä oli se mun mielestä yksi mielenkiintoinen ilmiö siinä. Niin, niin siinähän oli yksi, yksi maa, joka joutui oikein todella näiden arabimaiden kurittamaksi, niin oli Hollanti, koska ne tuki vahvasti Israelia. Ja sit, sit, sit, se aiheutti sit käytännössä sen, että et Hollannissa lisääntyi pyöräily todella paljon, kun ei ollut varaa enää ajalla autolla. Ja sehän jatkuu edelleenkin se trendi siellä, että pyöräilystä tuli tämmöinen kansanhuvi, kansan jolle sitten säästettiin myös energia. Siis onko Hollannin pyöräilykulttuuri vuodesta 73 eikä aikaisemmin? No tällä... se on oikeastaan toisen maailmansodan jälkeen lähti kasvaa, mutta sitten se vähän niin unohtuu. Ja sitten kun sen jälkeen, kun tosiaan niin liikennepolttoaineiden hinnat kohosi siellä ihan pilviin, niin silloin se tuli takaisin siellä Hollannissa. Fantastista. Mutta tämä on sellaisia just mitä tämmöiset voisit aiheuttaa. Että, jos sitten mitä se Suomessa aiheutti tämä öljykriisi, koska silloinhan taisi puolet energiasta tulla öljynä, niin sen jälkeen siirryttiin kivihiileen ja yhteistuotantoon. Turkuukin rakennettiin joku 12 kilometrin putki sieltä vanhoista hiililaitoksista Nantallista sen keskustaa ja ruvettiin lämmittää Turkua yhteistuotannolla näin tulee nyt sitten niin muuttaa, ja se, muuttaa niin er, eurooppalaista niin tapaa. Todennäköisesti kiinnittää vihreät siirtymää ihan Joo, jo Tässä kun joku osaa sen tehdä nyt oikein, niin kyllä minä tuota, tuota, niin edelleen korostan tuon energian säästön merkitystä, koska sitä edelleenkin tuhlataan ihan järjettämmin väärin. Sieltä sielt löytää kaikkein nopeita sitten se reitti, millä voidaan energiaa käyttää järkevästi ja säästää. Minulla oli naapuri, joka kysyi, että mitä olet tehnyt sun ja sanoin, että niin, että mä olen ruvennut kanssa istuu vessassa, niin kuin tytöt. Sitten on ihan kysymysmerkkinä. Sanoin, se on ainoa tapa kunnit tehdä, kun valot pois päältä. Toin. Sitten jos katsotaan, niin... Mä ollaan, niin kuin, niin kuin kosketettu tätä näin, mutta tuossahan oli nyt sitten tämä yksi, mistä voitaisiin niin lähteä puhumaan. Niin mikä valitseva tilanne tarkoittaa energiayhtiöiden mielestä taloyhtiöiden? Mitä hittoa tässä tulisi tehdä? Ja tässä meillä oli nyt, niin järjeltä sulta se nyt avaus, että voidaan odottaa ton kanssa, niin, niin tässä se olisi. Niin. Tässä sanotaan, on, että energiayhtiöiden pitää voida vähän miettiä, Mitä ne voi taloyhtiöitä auttaa. Tässä heitän yhden esimerkin, mitä me on tässä nyt tehty ihan viime, viime kuukauden aikana. Eli mehän tarjotaan nyt tämmöisellä leasing-palvelulla tämmöisiä poistoilmalämpötalteenottojärjestelmiä, jolloin taloyhtiön ei tarvitse sitä investointia tehdä itse, vaan me tehdään se. Ja sitten se säästö siitä jaetaan meidän taloyhtiön kesken. Että tyylisiä palveluita, niin niitä pitää sitten taloyhtiöllä löytyä, jolloin he pystyvät säästämään ihan niissä energiakulussa. Nyt mun on pakka kysyä, tota puolelta niin minä, niin eikö tämä laite kiinnitetään taloon kiinni, omaisuudeksi, niin eikö sillä pitäisi olla silloin panttina ei laite, vaan taloyhtiön osakkeita, että rahoitus ylipäätään järjestyy, vai teetkö te se puhtaasti riskillä? No emme sitä ihan riskillä tehdä, taloyhtiöhän saa sen sitten lunastaa sen laitteen pois siitä kyllä, että ei se, ei se niinku, ei, me ole, ei ole ikuisesti meissä kiinni siinä. siinä. Kyllä, mutta kyllä tätä ensimmäistä kohteena nämä on pilottikohteet kuitenkin, niin kyllä nämä tehdään kyllä ihan riskilläkin. Mutta sanotaan, että kyllä meidän, meidän riskinkantokyky tämmöisen kestää. Että näitä nyt miljoonia tule, mutta joitakin kuitenkin. Että on niinku olemassa tällaisia vaihtoehtoja. Me juteltiin täällä kivan kesken, koska meitä käytetään jakelutienä ja erilaisiin energiaratkaisuihin Ja meillä on esimerkiksi liikenneviran kanssa nyt näissä autolatauksissa iso isoja. Me ruvettiin katsoa sitä toista teknologiaa. Ja, ja sitten siinä ruvettiin katsoa, että entäs jos me rakennettaisiin tämä rahoitusmalli tälle teknologialle. Tämä on, on 4,50 tonnin paukku ja siihen saadaan sit 4 plus 2 aralta, mutta entäs jos tämä 30kin tästä niin kun rahoitettaisiin ja sitten se gap, joka syntyy niin teidänkin tapauksessa Turussa, niin olisi, olisi sitten tota tämmöinen revenue share-malli ja sitten sitä vasten pystyisi rakentamaan tämmöinen niin leasing ja sit loppupäähän tulee niin kuin jonkinlainen abort, niin sitten meitä viikin sanoi, että nyt se ei onnistu, koska toi laite heti, kun se ruuvataan, se proppu ajetaan, se proppun ruuvi, se ei ole enää yksittäinen laite, vaan se kuuluu taloyhtiön taseeseen, ja jotta se rahoitettaisiin ja tähän rahoitusosapuolet suostuisi, niin taloyhtiön pitäisi antaa silloin vastineeksi niin rasitetodistus taloyhtiön, ja sinä vaiheessa sanoin, että kukaan taloyhtiön puheenjohtaja tähän suostu, mutta te teette sen toisella tavalla. Kyllä. Okay. Antti, mitä hittoa? Sä oot tässä tota ihan, ihan tota ykkös, ykkös tota paikalla. Sä valmistat laitteita, joilla on iso merkitys. Ja sitten laitteet on ketjutettavissa, että ne kasvaa. Ja sitten sä, oot, äh, sä oot tuomassa tähän digitaalisuutta, että nyt voi tulla ulkopuolista laitekantaa kanssa. Niin onko tämä se, mihin pitäisi mennä vai onko jotain muuta viisasta olemassa? No joo, varmasti sekin on se, mihin pitää mennä, mutta sanoisin, että tähän, ei ole, niin kuin, tähän tilanteeseen ei ole mitään yksittäistä taikasauvaa eikä, eikä taikatemppua. Vaan. Ja, ja mitä Jari tuossa aikaisemmin sanoi, niin ei myöskään niin, että te, ei pidä niin kuin yli -investoida. Nyt tarvitaan niin kuin, paljon pieniä investointeja, paljon pieniä tekoja, taloyhtiöiden pitää pitää huolta siitä kiinteistöstä, korjausvelasta, laitteet on kunnossa, ne on ajanmukaisia, ne toimii niin hyvin, kun on mahdollista, 30 vuotta vanhat laitteet, 25 vuotta vanhat laitteet äkkiä pois, siihen saa valtion tukea, taloyhtiöiden patteriverkostojen perussäädöt kuntoon, säästää energiaa, järjestelmät toimii hyvin, ei tule yllätyksiä, Poistoilmalempöpumput, säästää energiaa, leikkaa kaukolämpökustannuksia, varmaan eristeet, ikkunat, kaikki tämmöiset harkitusti, ei mitään, mitään niin kuin taikatemppuja, että nyt yhtäkkiä investoidaan miljoonia ja saadaan, saadaan kaikki kuntoon, se, se, se, siihen meidän välttämättä usko, että pitää tehdä suunnitelmallisia investointeja ja ei yliinvestoida. Ja sitten täällä kaukolämpöverkon puolella, niin kuin Jarki sanoi, niin tehdä niitä järkeviä investointeja sinne voimalaitoksiin, verkostoihin, jakeluihin ja myöskin sitten tämä digitaalinen yhteys, että nämä asiakaskiinteistöt, asiakaslaitteet voi keskustella sekä kiinteistöhuollon kanssa että energiayhtiön kanssa, että saadaan se kokonaisuus toimimaan mahdollisimman tehokkaasti. Tämä on tämmöinen ekosysteemi, mihinkä pienistä teoista koostuu se jatkuva energiatehokkuus ja niitä pitää tehdä siellä täällä jatkuvana syöttönä, niin ei tämä ole mikään semmoinen temppu. Tämä kuulostaa vähän sitä, että tästä tulee niin 10-luvulla, mistä mulla on hämärä muisti, Jarilla varmasti paras eäkkämpänä meistä, että tässä tulee tämmöinen kansalaistaito, että kuin ruvetaan niin kuin kiinnittää huomiota, että Mä ollaan, ollaan eletty tämmöisessä turhassa yltäkylläisyydessä, missä me ollaan niin tuhlattu näitä tavaroita, että, että kun sitä on saanut tuosta räpsäyttämällä katkaisijana ja se on maksanut kaksi senttiä niin mitä sitä nyt pohtimaan sen enempää? Suomessahan on nyt viime aikoina ollut yksi, yksi ladatuimmista kännykkäapeista tämä Fingridin tuntihinta-appi. Mun mielestä kuvaa, että tämän tyyppinen kehitys on menossa, että ihmiset ovat herännyt ja ne seuraa asioita ja, ja se väki, joka näin toimii, niin se, se lisääntyy koko ajan. Sen, sitten sanoit myöskin kiinnostavaa, että niin moni, monitahoinen sieltä täältä ja vähän kaikkea samaan aikaa Tässähän oli vähän aikaa valloilla tämmöinen niin kuin maalämpö ratkaisee kaiken. Öö, Meillä on asiakaskunnassa täällä päässä ää, niin, ä, kaksi lähikohdetta, jotka on kytketty irti kaukolämmöstä ja korvattu tuota maalämmöä. Ja ne on korvia myöten kusessa. Miksi? Tai se, mä tiedän tämän, mutta haluan kuulla sen teiltä. Miksi, miksi, miksi? Mä, mä ensimmäisenä ja vastaan, vastaan, vastaan vähän kauempaa. Että jos sulla on kaukolämpöjärjestelmä, joka perustuu kivihiilen polttamiseen sataprosenttisesti, niin se olet kusessa. Se koko kaupunki on kusessa. Jos sulla on kaukolämpöjärjestelmä, missä poltetaan kivihiiltä, ja huippuvoimalaitoksi vähän öljyä, pääosin biopolttoaineet, käytetään lämpö, kun on niin kuin monista lähteistä tuleva kaukolämpöjärjestelmä, sä todennäköisesti aika hyvässä tilanteessa, voit vähentää kalliita polttoaineita, lisätä niitä, mitä, missä on hyvä saatavuus, ja sun hinnankorotukset on kohtuullisia asiakkaille. Tämä on hyvä tilanne. Sama tilanne tossa, että jos sulla on joka jonka olet siirtänyt maalämpöön. Sulla on tasan yksi lämmönlähde, se on se sähköpiuha, mikä sinne taloon tulee. Ja jos sun sähkösopimus sattuu loppumaan nyt joulukuussa, niin sulla ei ole kauhean hyviä vaihtoehtoja. Todennäköisesti se sun lämmitys maalämmöllä siinä tilanteessa ei ole kovin edullista. Ei, se muuttuu yhtäkkiä kalliimmaksi kuin se niin kuin tosi aikaisempi rosva. Juuri näin. Alukset Kimmo, tähän näin, nyt kun me ollaan ihmetellyt näitä kaukolämpöjä, mitä pitää tehdä lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä, mitä hittoa tässä tulee tehdä? Tuleeko meistä kaikista nyt energiaasiantuntijoita, Sun ja Antti, ja Jari rinnalla? No, siis täytyy sanoa, että toivottavasti energiaasiat kiinnostavat ihmisiä en, en, en, en, enemmän kuin aikaisemmin, että energia on ollut niin halpaa, että se ei ole kiinnostanut oikeastaan ketään. Että... On, on voitu tehdä jopa mielikuviin perustuvia ratkaisuja, ja, ja nyt se hieman lyö niin kuin korville tietyllä tavalla tässä, tässä tilanteessa, että, että näille kaikille ratkaisuillehan on paikkansa. Esimerkiksi maalämpö on hyvä semmoisessa paikassa, missä kaukolempö on saatavilla, mutta se mitä, mitä taloyhtiöiden oikeastaan pitäisi tässä hetkessä tehdä, niin kyllä oikeasti kaukolämpöön liittyminen on ehkä vastuullisin teko, mitä yhtiöhallitus voi niin tehdä, jos ei ole jo sitä tehnyt. Sitten tulee kysymys siitä, että jos on tämmöisiä järjestelmiä, joihin on investoitu paljon, jossa käytännössä se energiatuotantomuoto on valittu se niin sanottu omavaraisuus, joka on siis sähkönvarainen lämmitysjärjestelmä, niin käyttää sitten, jos siinä on kuitenkin tehty tämmöinen hybridiratkaisu, niin käyttää mieluiten sitten lämmitykseen sitä näinä hetkinä, kun sähkö on todella kallista, Kallista ja jopa tehopulasta puhutaan, niin käytännössä sitä kaukolämpökytkentäisyyttä hyväksi siinä ratkaisussa. Ja sitten allekirjoitan täysin tuon, mitä Antti sanoi, että täytyy oikeasti pohtia useita toimenpiteitä, pieniä toimenpiteitä, millä voidaan niitä euroja ja energiaa käytännössä säästää siellä kohteessa. Siihen tulee kulutustottumuksien muutokset, ajottaminen. Eri, erilaiset tota, energiasäästövinkit, joita varmasti kaikki energiayhtiöt ja omilla web tällä hetkellä, ja on käynnistymässä tämä Astetta Alemas-kampanja, joka on valtioneuvoston mainoskampanja liittyen tähän energiasäästöön. Ja, ja tota, kyllä nyt haetaan sellaista niin kollektiivista, osallistuvista ihmisiltä ja tota, ymmärrystä myöskin siihen, että kaikkien pitää tehdä toimenpiteitä. Musta tuntuu, että, se, että Marttojen tämä, mitä mä katson. Siis Minulla on Martta Appi, ää, mut se on pitkä selostus, mutta Martta tekee erittäin hienoja resettejä tota, länsi uudellemaalla niin tota, luonnonmukaisiin salatteihin, muun muassa kuusen kerkistä. Mutta se appi tulisi takata mulle. Mutta mä, mä luulen, että ne, ne skippaa nämä niin kuin miten kiiretillasukkas ja kuusen kirkät, niin se että rupeaa kumaamaan mattamaan jakelee kanssa tätä energiatietoisuutta. Jari, olet lisäämässä tähän jotain. Joo, siis mä tarkoitan tai olin, olin sanomassa sitä, että nimenomaan energiayhtiöiden täytyy ottaa näistä vastuuta, näistä säästöasioista, et, et esimerkiksi se, että nyt pudotetaan kaukolämpäverkkojen lämpötilatasoja ihan, ihan kunnolla, niin sehän on yksi, yksi oikein hyvä esimerkki siitä, että miten pystytään niin kuin energiaa säästämään, ja, ja tota, meilläkin, kun tässä viimeisen... No, olen 10 kymmenen vuotta ollut tuunnissa, niin meidän verkon tehokkuus parantunut 5 prosenttiyksikköä, niin se joka ikinen prosenttiyksikkö tarkoittaa, tarkoittaa yhtä miljoonaa euroa niin kuin rahassa meille. No, miten se menee sitten? Nyt kun Jari Sutomista ja sit Turun, Turun tota, kautta, alaiset ihmiset ja Kimmo, sinulla Oulu, Oulun kaupunki ja sit o Oulun, mitä sanon, Oulun kansalaiset. Niin mikä niin mikä tämä suhde valtio on? Sanooko valtio valtio, että nyt pitää säästää? Niin miten, miten, tota, miten se menee siis kaupunkiin ja miten se kaupungille tulee energiayhtiöitä? Siis tavallaan niin taloyhtiön puheenjohtajana, jos mä luen nyt Turun Sanomista tai Kalevasta tai Helsingin Sanomista, että nyt valtio sanoo tätä, niin mitä sitten seuraavaksi tapahtuu ja kuinka se refektoituu muuhun mun paikoissa energiayhtiön kautta? Niin kyllähän nämä vapaaehtoisuuteen perustuu kaikki, ettei tä tätä voi kukaan käskeä, mutta tuo euro on tässä aika hyvä konsultti kyllä, joka sinne potkii kyllä eteenpäin väkisin. Mutta no, hae kuitenkin tuottoa siihen, mikä te pitäisi tehdä tulosta sinne omaan yhtiöön. Tot Totta kai siis osakeyhtiön lakihan se sanoo jo, että pitää tehdä tulosta ja sen takia me tässä ollaan, niin ollaan tekemässä sitä asiaa ja kaupungille se kohtuullinen vii mikä meidän pitää tulouttaa sinne. Ja... Siitä voidaan aina keskustella, mikä on kohtuullista ja mikä ei. Kun ajatellaan, minkälainen yhteisöveron maksaja, on kaikella tavalla ja mitä rahaa se tuottaa ympäristöön, niin pidän perusteltuna, että se on kaupungin omistama kuitenkin. Ja nyt mä olen vähän tota, se puna, puna, tota, sarvinen, tota advokaatti, mutta nyt jos mä ryhdyn tulkulaisesta taloyhtiön puheenjohtajaksi, niin mä kysyn, että miksi mun pitää äh, siirtää teille voittoosuutta, koska on yhteisön omistamaa, ja se yhteisöverohan on laskennallinen silloin, koska sehän on vaan sitten taas siirtymää siellä sisälle. Joo. Että voidaan pyöritellä miten vaan, mutta tosiaan se raha käytetään kuitenkin siellä Turun alueella, sitä ei lähdetä mennäkään ulkomaille osinkaan. Ja sama ajattelu pätee tota, siellä Oulussa vaikin? Joo siis ju juuri näin, että siis ainahan näitä asioita voidaan niin kuin laskea monella tavalla läpi ja, ja tota, hakea tuommoistakin lähestymiskulmaa, mutta tosiasiassa kaikki hyvää, mitä me tulotetaan käytännössä Oulun kaupungille, jäätän alueen elinvoimaa vahvistamiseen. Ja, ja tuota, siinä mielessä meidän, meidän palvelut ovat varsinkin kestäviä aluetalouden näkökulmasta. Yes. Antti, ennen kuin me mennään tähän keskustelun lopuksi, niin jos ajatellaan taloyhtiöiden investointikäyttäytymistä, niin teknologiaan ja lämmönjakohuoneiden ja energiateknologia, niin miten teen business on kehittynyt viime vuosina? Ja antaako se, ei sun tarvitse mennä enempää prosentteihin tai kasvulukemiin, mutta antaako se jotain indikaatiota siitä, että taloyhtiön hallitukset ovat viisastuneet, pysyneet ennallaan vai jopa tyhmistyneet? En mä osaa sanoa, onko ne nyt suuresti viisastuneet tai tyhmistyneet, mutta tota... Kyllä ehkä niin taloyhtiöiden, päättäjien, kaikkien niin silmät on yhä enemmän kääntynyt tuohon energiaan, ja energiaratkaisuihin ollaan investoitu ja oltu valmiit investoimaan palaa palalta enemmän, ja, ja kyllä se meilläkin näkyy, että liikevaihto on kasvanut, erityisesti nämä hybridilämmitysjärjestelmien liikevaihto on kasvanut, mutta myös perinteisten kaukolämpöjärjestelmien ja kaukolämpölaitteiden liikevuudet on kasvanut, että laitteista on pyritty pitämään hyvää huolta ja, ja mun se on ehkä se suuntaus, mitä mä korostaa tässäkin, että Niistä täytyy pitää huolta. Ne laitteet, jotka unohdetaan vuosikymmeniksi sinne kellareihin, niin jonain päivänä ne lorottaa läpi ja ne ei säädä kunnolla ja ne on niitä pahimpia energiahukkia. Ihan yhtä lailla ne meidän valmistamat laitteet siellä kellarissa, niin ne vanhenee ja, ja niiden säädöt ei, ei ole ikuisesti hyvässä siis kuvassa. Samoin on esimerkiksi ilmanvaihtolaitteet, niin ne rakennukset vaatii ylläpitoa, huoltoa. Ja, ja sitä sanerausvelkaa ei saa päästää liian isoksi. Se on mielestäni se suuri huoli, että jos nyt raha, rahasta rupeaa olemaan pulaa, niin ruvetaan säästää tämmöisistä asioista ja sitten mennään pahasti hukkaan. Yes. No niin. Koska me aloitettiin yliajalla, niin yritetään lopettaa ajalla. Me ollaan aikataulussa siinä mielessä me otettiin viisi minuuttia yli, niin Mikka, äh, sinulla oli ihan ilmiselvästi niin, äh, tota, kysymyksiä, mitkä sa haluaisit esittää, niin voitko laittaa tulemaan? No, mulla on aina tuohon, tuohon, tuohon kaukolämpöön, varsinkin kaukolämpötaloja tällä täällä itselläkin on hoidossa useampia ja laitteisiin, niin Lähinnä tuosta, mitä on välissä väläytelty myös lehdistössä, että miten meillä itse rakennukset kestää muutaman asteen lämpötiä, niin voiko tässä olla sitten se, että säädetään lämmöstä, itse kaukolämpölaitteet ei kestä, mutta miten esimerkiksi meillä rakennukset pitää silloin kutinsa. Vaikka että voilla... Tarkoitatko, että jos tulee tämmöinen katkos lämmötyksessä? kautta, jos tuo, mi mihin asti voidaan tiputtaa lämpötilaa, että se on fiksua. No, var, varmaan nyt sanoisin niin, että et, et, et kyllähän niin kuin, tulee epämukavaksi asuminen ja, ja, ja niin kuin, ei, ei se ole enää terveellistäkään, kurvetaan menee menemään tuonne niin reilusti alle 20 asteen, niin kuin 18 tämän tyyppiseen, niin, niin ei, ei varmaan niin sen alle ihmiset sairastuu ennen taloja tässä lämpötila-asiassa. Näin, näin se varmasti on, on. mutta tota, sitten taas jos tulisi tämmöisiä niin sähkökatkoon aiheuttamia lyhyitä kahden tunnin katkoja tai tämmöisiä, niin niissähän ei niin kuin, talojen sisälämpötilat tipu, jos ei kukaan availe ovia ja ikkunoita ja pidä pitkään auki, niin, niin lämpötilahan ei nopeasti tipu, mutta jos sitten tarkoitat tätä, että tiputettaisiin vain huoneen lämpötila ja sitä kautta saadaan säästöjä, niin se on varmasti ihan viksu tapa, mutta ei varmaan niin kauas kannata mennä, että oikeasti pitää talvitakki päällä olla sisällä. No Tuohon voisi tuo vois kompata oikeastaan sen, sen, että jotta taloyhtiö kykenisi tekemään fiksuja lämpötilan pudotustoimintoja, niin oikeastaan se batteriverkoston tasapainotus on yksi avain asioista, jotta se jakautuisi mahdollisimman hyvin siellä kiinteistössä se lämpö, se niukkakin lämpö, mitä siellä käytetään. Ja jotta sinne ei muodostuisi tämmöisiä ongelma- ongelmatilanteita, että siellä jossakin huoneistossa on 24 astetta ja toisessa huoneistossa 16. Että kyllä siinä, niin kun, just näistä, mitä Antti sanoi aikaisemmin, että näitä pieniä toimenpiteitä, mitä täytyy tehdä siellä taloyhtiössä, jotta nämä kyvykkyydet syntyvät sinne energian säästön puolelle, niin täytyy tehdä ja olla aktiivinen siinä. Ja tota, Esimerkiksi tämmöinen nyrkkisääntö, että yhden asteen pudotus sisällön tilassa tekee noin 5 prosenttia energiansäästöä, niin se, sitä voi pitää kyllä aika hyvin kuten se pitää näet. Ja ehkä vähän nyt haastan meitä näin taloyhtiöpuolta myös siinä, että kyllä tässä huomaa sen, että ne yhtiöt, jotka on ollut miettineet sitä korjausvelkaa ja myös miettineet sitä kassaansa yli viiden vuoden syklillä, niin eihän he välittömässä ongelmassa ole, vaan se on enemmänkin pitää tässä tullaan pitkälle, pitkälle, mitä pyritään myös tuossa talon vallalla blokkaamaan, niin on sitten se, että me saadaan sitä tietoa sieltä kiinteistöltä, että voidaan myös herätä kaikkeen ongelmiin. Ja niille, jotka, niille, jotka ei tiedä, niin talonvalta siis ei ole siis se, äh, talon halloitusta, vaan se on itse se, mitä Mikko tässä nyt sitten. Puffasi eteenpäin, niin se on meidän järjestelmän nimi, jolla ää, tota, voidaan hallita kiinteistön kaikkia dataa ja sen kirjanpitoa, ja se on meidän isännöintiohjelma, mitä ulkopuoliskin voi käyttää. Mutta tota, Mi Mi Mikko Ovelasista Mikko, tota, mainosti, ää, minä en sitä tehnyt, koska tämä on tota, ä, seminaarin... Tota, puheenjohtajana, niin me ollaan sitoutuneet neutraali-alaisuutta, mutta Mikko, se on hienoa, että sä tuet meidän tuotteita tässä näin. Meillä on muutama muukin ihminen, joka haluaa esittää varmaan kysymyksen, vai onko? Ää, siinä, ää, tässä on uniikki tilaisuus, tämmöinen kombinaatio, mitä mediakaan ei ole käsitellyt, niin jos linjoilla, ää, niin millä otettaisiin tähän niin kuin kysymyksiä, niin kuin, tai joku muu sinen, joka näitä meidän harpoja vieraita on, että sanaa vapaa, voitte kysyä mitä tahansa, kunhan se liittyy energiaan ja taloyhtiöihin. Jos ei, niin, niin tota, mä kysyn itse loppuun, että vuokiahto digitaalisuuden lisäksi niin, ää, kiinteistöt ja rakennettu ympäristö on 40 prosenttia <köhön> meidän tota, hiljalleen tota, kantavasta tota, rakenteesta. Minusta on kaikkein kiinnostavinta äh, tähän ikään mennessä. Niin, niin kyllähän olen tehnyt aika turhamaisia työnkuvia äh, yritysjärjestelyissä, koska tällähän on merkitystä siis, niin seuraavalle sukupuolelle, omalle kotimaalle, ympäristölle, Pohjoismaille ja koko niin globaalille. Niin, niin Tämä on se niin kuin motiivi, mikä niin kuin kiehtoo minua tässä hyvinkin paljon. Mutta käännän tämän toistepäin, kun mä kerron itsestäni, niin, niin mä alustin tällä enää, niin miksi Antti energia-alalla työskenteleminen on niin palkitsevaa ja mikä siinä on sinulle henkilökohtaisesti niin tärkeää? Rahan lisäksi kenties, että et saa olla kapitalisti, vaikka se ei ole ehkä tässä kyseessä niin energiahinnoittelutilanteessa ihan kaikkein hauskinta kuulla, mutta kaikki käy. Anna tulla, mikä on sun niin kuin, o, ote tähän näin. No joo, varmaan on, on kohta 20 vuotta alalla, alalla ollut, ja, ja siinä on niin kuin monia, monia vaiheita ollut, mutta tietynlailla niin kuin, nämä muutokset ja murrokset tässä on, ja, ja, ja se, että se on kuitenkin niin kuin meidän yhdessä tehtävissä, nämä muutokset, niin se on mun mielestä semmoinen hyvin kietkova asia, että oikeasti voidaan vaikuttaa ja, ja, ja tehdä näitä temppuja, ja, ja lisäksi sitten yhdessä tehdä niitä, että kukaan ei voi yksin, varsinkin tämä kaukolempöhän on siitä hyvä esimerkki, että tämä on aika iso ekosysteemi, jokainen asukas, jokainen taloyhtiö tietyllä lailla vaikuttaa siihen koko ekosysteemiin, sitä harvoin ymmärretään, että että me käytetään tehokkaasti energiaa, kaikki mitä me tehdään siellä kaupungissa, niin on sitä kokonaisekosysteemiin osallistumissa. Jopa jätehuolto on sitä, että Oulussa sitä sitten niitä jakeita, mitä ei voi kierrättää, niin ne poltetaan uudestaan energiaksi. Ja tämä kokonaisuus on se, mikä minua kiehtoo tässä ekosysteemissä. Kimmo, miksi, miksi sulla on maailman paras duuni? Merkityksellisyys. Se, se on tässä energia-alalla niin käsin kosketeltavissa ja, ja juuri se, että... Mitä tulevaisuudessa energia pitää sisällään, tämä murros, mitä muutoksia ollaan tekemässä ja ennen kaikkea se, että voi vaikuttaa siihen, minkälaisen jalanjäljen jättää tänne maapallolle. Eli voiko, voiko enempää oikeastaan vaatia työtehtävältä? Onko tämä mikä oli sun entry point, kun sä tulit alalle vai onko tämä, joka on niinku muodostunut tässä ajan myötä? No tota, sanotaanko näin, että mä tulin raskaan teollisuuden puolelta, mä olin ehkä, ehkä yksi ja Suomen suurimmista, tota, ö, sanotaanko, että hiilidioksidipäästöjen päästäjistä tuossa aikaisemmassa työtehtävässä ja, ja tietyllä tavalla nyt sitten se mahdollisuus vaikuttaa niihin asioihin, niin ehkä olen sellainen tekijä myöskin. Myöskin siihen, että miksi hakeuduin energia-alalle ja nimenomaan kaukolämpöön pariin. Ja, ja tota, näin vahvasti jo silloin, että kaukolämpö on itse asiassa kaupunkilaisten omistama energiayhteisö, okay. joka on keksitty jo Oulussakin 1969. Eli mikä sen, mikä sen parempaa oikeastaan, kun ymmärtää se, että vanha teknologia, joka on keksitty jo aikaa sitten, onkin itse asiassa se tulevaisuuden energiaratkaisujen mahdollistaja. Tuulin sun linkin profiilin ja mä kuuntelin sun kuvausta tästä näin, niin minun piti tehdä pieni kohtelias tota, ää, tota tarkistus tähän, että miten sä tulit tähän näin. oli oli hieno, hieno tota, täsmennys siihen. Niin. Ja, ää, Jari, ää, lopetuspuheenvuoro tulee sulle. Ää, ää, ei pelkästään sen takia, että sulla on sininen teepaita, vaan sen takia, että sulla on todennäköisesti meille kaikkein parhaiten annettavaa tähän loppusuoraan. No ei tässä... Kaverit kyllä tyhjensit on, jasson aika hyvin, mutta mitä me tuohon lisäisin, niin kun itse on tosiaan vähän vanhempi tieteenharjoittaja, nyt kun meillekin on tullut paljon uusia nuoria tekijöitä tuonne Turku Energialle, kiva nähdä, että miten ne ihmiset on innoissaan tekemässä tätä, mihin Kim viittasi tuossa hyvin, tämän vanhan ja uuden tekniikan yhdistämistä, jolla kaikkein nopeiten saavutetaan tämä, tämä tota, hiilineutraali energiajärjestelmä. Kiitoksia tähän tota, valtavalla yleisön menestyksellä osallistuneille ihmisille. Ää, ää, kiitoksia Kimmo, kiitoksia Antti, ää, kiitoksia Jari, ää, kiitoksia meidän oma väkiä, kiitoksia Markus Koneen käyttämisestä. Ää, voitko ää, sitten ää, antaa tästä näin? Niin, niin, tota, niin, niin, sanan tämä sitten. Niin kiitoksia teille, pitäkää mukava ilta ja, ja tota, jatketaan näissä merkeissä ja vielä kerran oikein paljon kiitoksia. Mun mielestä opetella tätä lopettamista, mutta minä lopetan sen tähän. No niin, kiitoksia, kiitoksia. Kiitos. Kiitos kaikille, moi. Kiitos, moi.